Створювати писанки зі страусиних яєць справа копітка, потребує терплячості і натхнення, розповідає запорізька художниця Яна Ясунас. Спочатку ну, я купую яйце, вже пусте. Я не хочу заморочуватися, його там видувати, це дуже складно для мене. Мию його обезжирюю, а потім одягаю рукавички і беру. Спочатку контур ось такий, він дуже швидко застигає, е малюю контури, а потім наношу на між контурами малюнки е олівцем. Коли веду контур довгий, ось такий ось, ну, контур біля малюнка, я навіть не дихаю. Тобто Треба затамувати подих і видиш, видиш, видиш, потім ху, видихнув. Почекав трохи, знову затамував подих і пішов далі. Геометрична точність зображень має свій секрет, каже Яна. Відразу я відцентровую яйце, тобто я беру його в руки і дивлюся, де центр зверху і знизу. Потім я беру цю ленту, стрічку і не можу її відклеїти. І Обклею рівно-рівно з цього центру до цього. Беру олівцем, малюю лінію, потім відклею наступну і таким чином малюю всі інші лінії. Захопилася створенням таких писанок. Я на єсу нас випадково. Чоловік привіз яйце з Індонезії, яке розписали там місцеві жителі, я не знаю, як їх назвати, з якого вони там місцини. І воно мені дуже сподобалось, і я вирішила теж спробувати. Робила це не акриловими там фарбами, не акварелю, а вітражними. Я просто закохалася в них, вони дуже слухняні, вони просто неймовірні, Цві... і кольори в них такі ну, неймовірні, ну, ви самі можете побачити, і вони не вигорають, не відцвітають, ну, і дуже зручні. Використання. І єдине незручність, те, що вони дуже довго сохнуть і повинні бути перерви між розписуванням їх. Висихає писанка до восьми годин. Страусині яйця більші закачені курячі, а отже візерунки на них можна зробити об'ємніші і сюжетні. Тож на один такий витвір мистецтва Яна може витратити й тиждень. Їй подобається працювати над дрібними деталями, любить зображати коней та українську тематику. Вивчає символізм писанок. Наприклад, у писанки верх це завжди місце для птахів там, сонце, небо, щось таке. Середина писанки це дерево завжди, чи може, тварини там, коні, корови. Для нижня частина писанки це завжди для змій там, для рептилій все, що там зв'язано з землею. Незвичайні писанки Яни Ясунас є у поціновувачів її творчості з Іспанії, Німеччини, Франції, Польщі і Америки. Наталя Чекулова, Віктор Петрович, новини на Суспільному, Запоріжжя.